هذا شخص بكل عقرب بالساعه في جزء من الساعه روحي لسه بالشام مصلوبه بنص الساحه كل الهم اللي عندي عط عند غيري عض التفاحه بكتب بسمعك بولع الجرح فيك بقداحه خدوا الشهادة فيكم تولعوها انا بكتب كلمة من تجربة هي ما بتعرفوها لو تزرعوا علم فيني عم بحصد الجهل منكم لو ايش ما عم ننجح مو انا الحق. ما بس نكتة الامال اللي فيني بتقطعوها روتينكم ومن غيرتوا بعرف غيري ما عملوها انا ما بحركم يس انا برمودا انا اللي لونت حياتكم بعد ما كانت سودا كسروني لما تخسروا راح فوز وراح ادفنكم راح اخلي الجسس تحترق ما في مين اللي لكم راح اجرحكم باوتاري وخلي مصيرتي فيكم تسكن راح تشكر روح بعصفور شباككم تغردلكم التاريخ يعيد نفسه ما عم تتغير بلش من حالي صح انا اول مين اتغير ماني جان انا بس عم حرر عقول اللي كان بده بمجتمعنا بضغف انت مقفول يا رب نيزك ما عاد في حلول اي نبتة الامل الفيني بتقطعوا وراتيكم غيرته بعرف غيري ما عملوا وانو نحطل ببحركم بيسا انا برمودان اللي لونت حياتكم بعد مكان السوق اكسروني لما تخسروا رح فوزوا رح ادفنكم رح خلي تحترق ما في مين اللي يدفع لكم رح اجرحكم باوتاري وخلي مصرتي فيكم تسكن رح تسكن رح ورعصفوش ببركم ما تغردلكم الحطم التابوت مثلي متل كل البشر بالقبر رح كوم بس حاب اكون سبيشل اترك بصمه بالعقول خلي الأجيال من بعد تردش ممكن تقول لما مقول رح أطلع عالسماء أحضر الدفن وبعرف اني ما رح انتسام رايحة بالي ذنوبي لال يلي متلك أخذها <تصفيق> يلي متلك أخذ.